Takže hola-hola, já jsem Vexina, já vás vítám u tadyto z hry Stoneworks. Dneska oskoušíme nějaké ty lodi... Oh, Dneska oskoušíme nějaké ty letadla, které jsem našel na workshopu. Takže pochcem tadyto bude líběr, dejte like, odběr a tady měkcevat a pojďme na video. Začneme rovnou do... No prostě tady máte název, tady ukazuju všechny názvy už. A vypadá to celkem jako malé, ale fun funkčně, takže to nebude nic složitého. Mám v plánu natočit video o lodích. Asi třeba dvě lodi na video, protože lodi jako Ty hned nespadnou, jo? Tak, Ty... už teda letíme. Nebo ne. tady má být něco puštěného, co jsem ještě nezapl. Aha, ono to jde. Pojď, dáme plný. Tak. Jde to first person, ať... A to je větší požitek já i vy Ale... Ono to ne... Chuj, já se ani nedivím, že to už tady hoří Otevři se Dobrý, ono mi to neposlouchá Medkit, give it to me A dobrý Ehm... Um, no No I Tady to nejsou jako ostatní na tohle nějaký rýky Poletíme tudy Ještě jedeme pomalu Ale to nevadí, lidi Vyčkejte, ne počkej, co se zvedáš? Tak, necháme to rozjet. Uh, jo, my šlo do stranu, letíme. A letíme, a la Džugin jsem to jsem řekl, ale právě jsme vlítli z této krásné ostrova. A jako, jako nádhera. Je, my padáme, no dobrý, to bylo, že padáme do moře. No a já jdu teda přistát. Uh, no, musím říct, že je to originální přistání, už, to asi úplně nedám přesně rovně, takže tam nějak prostě, nebo i když, ukáš. No ještě, až ještě to stihnu. Ne. Zvedni se. Aha, dobrý. Mhm, mm ano, je to v skále, dámy a pánové. Jsme v skále. Nejsme! A ještě jsme to doletěli. Noha no. no. Ale jako... Co vám k tomu řeknu? Já myslím, že to není zase tak špatný leta. Ne, je to malinký prdítko to, jo? Ale dá se s tím vyhrát. Velké. Hodně velké. Jedeme. Ale jeden motor hoří. No a další hoří. Dva hoří. Prdítko jak nefachčuje. Um, já, já, já myslím, že to pomůže, hele. Oraguan, ne, tak já tam nejdu. Um, a tady nehozíme. Tady jsem v cyklu. Sem se ohej nedostane. Ajuta! Ne. Žiju? Ochu mám šedou obrazovku, ale já žiju. Chábřen si a chábřen kně. Já jsem to přežil, no ale to letadlo moc ne. No, um, <laughs> no, no tak nevadí máme další letadílko, ukaž se. Dobrý večer. Tady pak máte equipment na opravování. No a tady se račky se dají posouvat, takže až už nic Ale to teď nechci dělat. Já jdu do složité kabiny. Co oh, to přišel? Já už to startuju hoši, na maxu jsme, ale je to má, takže to hodně užijeme. No já už jdem. A já píču vidím. Aspoň se zvedneš rychle. Zvedni se rychle. No a je požár. Hochu je požár, které mi padaj. E, no, modrý světla. Strom, dámy a pánové, vůbec se ničeho nemusíte bát. Já to jdu spravit k vás. Teď no, spravím. Protože prostě spravu. spravit, to nechávám, jak to, to buduji, ale tady ještě. Nevadí. Já si jdu vyspínkat a zkusíme toho tránu A pojď nahoru, šup! Šupenzi! Ano! My letíme? Ne. To je první letadlo, který nepadá, drží svůj kurz. Tady máme koleček, které už vypadnou. Ale nebudu tam chodit, ano? Já budu epit tady, musím se na záchody. No, budu koukat do Haha, <laughs> já to rozběl A prostě vlastně dáte dvoj TV. Dobrý den. Prostě se nakloníte a dolů, jo, enginy, bla, blablabla bla. Batery nevypínajíme No a prostě padáme, no Hele, voda! Heráme si to z first znáku Aktivuj to! Pojď! Pojď! a ah, ano, není to uh. Není vodě vzdorná lodička Necháme tě tady a na konci vydat k ano? Tak se mi prosím nepotop, ano? Děkuji. A tady Hector, no jo, Hector. No ten je velký. Hector, ten má všechno co má mít správný Hector. A dokonce je vodězdorný. ne? Are you sure about that? Tak, dej plnej a jdem. Ano? Nevadí, trošku jsme lízli hangár? Ne, prosím. Ten buzeranský les mi dojebal plány. na to. A už to jagnuje. Už to jigni. Už mi vždycká vyjedeš ty kriple. To je... Dobrý. Boeing Ten vás nesklame. To, to mi věřte, ten... Ten vám ukáže samce, jo. Tadlo. Není vodotěsný tam, ale tady ten kokpit už ano. Světla se najdeme. Ano, už se to točí. Ještě teda trošku, no jo. A už tady trošku vidíme. Je, yeah, zvedni se! Boeingu, hoši Boingové. Opravdu, v této hře jsou dělány hrozně overpower. Jo, pak ufak zvedni se, zvedni to! Zvedni to! Zvedni se! Ne. No to si děláš, ale... Protože mě já kozy, ne? Pojď, hele, nepotopit se, hele, nepotopit se. No a já když vám to tady ukážu, tady už to bude zatopený. Je tady světlo, tady, je, tady, je to úplně zatopený. Já tady umrznu, Ne. Jo, už jsme na dno. Jo, víš, tady tam fa fakt je hodně moc vody. Kolik jsme uletěl za tu chvilku? Deset kiláčků. Jak jsem slíbil, tak vážně jsem se teleport. možná to sám i dám, jak jsem se teleportoval, že jste mi věřili, že to neto, ne, netočím hned. Celou dobu to tady zůstalo, ano. opravdy takhle si vlezu sem. No, no. ten bojký asi můj nejolí pější, pak je tajta a ostatně taky nejsou špatný. Takže vám to mám, že se tady toto video užili, pokud a dejte like, odběr a u dalšího videa zase to ciao. Čau čau. Jo, a ještě jsem zapomněl na jednu, pokud tady to video bude 8 likeů, tak udělám to samý. Akrát, mnohem nejvíce videích s loděma, na každý rok třeba dvě lodě. Protože to teprve bude zábava, kterou můžu dělat, dělat se sebou, který rozumí přírodním katastrofám, když se tady na splňat tsunami, bla, bla, bla. Takže rozměňte like, kdo to vyplatí. No a čau čau. Já, já jsem Vexík a tady to můj kamarád Bix, se kterým jsme právě na lodi. A když se koukneme na naše Stings, tak 100% mohla 100% vítr 100% train a vypadá to takhle. A tady se Bík nám teda řídí lodičku, který... Ten den vypadá líp, já mám mnohem. Uh, uh, my jsme na velké vlnce, my se vezeme, takzvaní. A jo. já provážu teda ven, jdu, jdu, jdu tva, abych vám ukázal, jak vykoje dnešně. Teď vinkoření. se drž, my se otáčíme a jsou fakt velké vlny. A kam je náš cíl? Bacha. Habři. No, já asi to bude jako je menší flashbank, ale že je. Je, je. je. Ne. Sebo. Prosím. <tějí> Jak já vůbec nevidím ty vlny. Hochu. Žalok, zahlez dovnitř. Zahlez, dělej. Dělej. Už jdu. Dělej. Jali. Jsou... Dělej, dělej, zálej, zálej, jim tři někam. Uá, dělej! Já se teče! Neteče! zavřít dveře? Zavřeš dveře? Jo. Tak já vypnu mlhu, ať to ukážeš, počkej.